بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبد القدس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ملک میں یہ جو پکڑ دھکڑ اور محاذ یک دم تیز ہو گئی ہے آج ہم اس کے پس پردہ اصل کھیل کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں کہ اس پردے کے پیچھے کون سی اصل قوتیں سرگرم ہیں اور معاملہ اب کس طرف جا رہا ہے الیکشن نہ تیس اپریل کو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور نہ آٹھ اکتوبر کو کیونکہ معاملہ اب انتخابات کے مرحلے سے بہت آگے نکل کر انقلابات کی حدود میں داخل ہو گیا ہے اسلام آباد راول اور لاہور میں یہ جو میدان جنگ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے فیصلے نہ پی ٹی آئی اپنے طور پر کر رہی ہے اور نہ ہی پی ڈی ایم اپنے طور پر بلکہ یہ فیصلے محاذ جنگ سے بہت دور واشنگٹن ماسکو بیجنگ اور ریاض میں ہو رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور سیاسی فتح شکست کی بجائے مرنے مارنے کی باتیں اب کھلے عام ہونے لگی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف آج شروع ہونے والا ملک گیر کریک ڈاؤن پہلی قسط ہے مرن... مرنے مارنے کی باتیں بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس کھیل کے تمام کھلاڑی جانتے ہیں کہ یہ جو کھیل بظاہر عام انتخابات کے حوالے سے مارکا نظر آ رہا ہے اصل میں یہ عام انتخابات کا نہیں بلکہ آپریشن رجیم چینج کا دوسرا مرحلہ ہے اور یہ رجیم چینج کوئی مقامی یا قومی تنازہ نہیں بلکہ عالمی سیاسی رسہ کشی کا اکھاڑا ہے جی ناظرین موجودہ محاذرائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کون کھیل رہا ہے اس کی اس کا اصل راز یہ ہے کہ یہ رجیم چینج کوئی مقامی یا قومی تنازع نہیں بلکہ ایک عالمی رسہ کشی کا اکھاڑا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف اور اعلی عدلیہ ایک طرف کھڑی ہیں تو پی ڈی ایم اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ دوسری جانب صف آ رہا اس ویڈیو... ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ سی آئی اے جب کسی خطے میں آپریشن رجیم چینج کرتی ہے تو وہ صرف ایک حکومتی تبدیلی پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ وقفے وقفے سے پے در پی حکومتی تبدیلیوں کے واقعات مینج کیے جاتے ہیں اور تمام فریقین کو الگ الگ اپنی حمایت کا یقین دلا کر داخلی کشمکش کو مکمل خانہ جنگی کے مرحلے میں لے جایا جاتا ہے اور اصل کھیل اس کے بعد شروع ہوتا ہے امریکہ آج کل پاکستان میں یہ ڈبل گیم کیسے کھیل رہا ہے اور اس کی وجہ سے سیاست کا کھیل کس انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے یہ تمام تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں ناظرین پاکستان چونکہ اس خطے کا اہم ترین ملک ہے اس لیے اس کا مکمل طور پر امریکہ کی جھولی میں گر جانا اس خطے میں سعودی عرب چین اور روس کے مفادات کو تہوالا کر سکتا ہے اس لیے پاکستان میں تیزی کے ساتھ بگڑتی سیاسی صورتحال پر ماسکو بیجنگ اور ریاض میں ہنگامی رابطے شروع ہو گئے ہیں اور اگلے چند ہفتوں کے دوران آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا معاملہ بھی یوکرین کی طرح ایک عالمی ایشو بن جائے گا جی ناظرین بیجنگ ماسکو اور ریاض میں ہنگامی رابطوں کی اطلاعات ہیں اور خاموش مجاہدوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان بھی جلد یوکرین کی طرح ایک عالمی ایشو بننے والا ہے اور عالمی طاقتیں پاکستان کے معاملے میں بھی کھل کر سفے آرا ہوتی دکھائی دیں گی جس کی وجہ سے اسلام آباد راول پنڈی اور لاہور میں جاری اقتدار کی رستہ کشی مزید کشیدہ اور مزید سنگین ہو جائے گی اس کشیدگی کی جلتی پر تیل گرانے کے لیے بھارت کی طرف سے بھی کوئی واردات ڈالی جا سکتی ہے جی ناظرین انٹیلیجنس ذرائع نے خبردار کیا ہے کہ اس بات کے سنگین خدشات موجود ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ پیش آ جائے یا کسی بڑی سیاسی شخصیت پر قاتلانہ حملہ ہو جائے واردات کا مقصد یہ ہوگا کہ فوج اور عوام کو لڑوا دیا جائے اور ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر کے پاکستان کو توڑنے کے مضموم ارادوں کا راستہ ہموار کیا جائے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیڑھ سال پہلے جب یوکرین کی نیٹو بلاک میں شمولیت کے معاملے پر امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی چل رہی تھی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے ایک ڈیڑھ سال کے دوران یوکرین میں جنگ چھڑ جائے گی اور نوے لاکھ یوکرینی عوام کو گھر بار چھوڑ کر قریبی ممالک میں پناہ لینا پڑے گی دو لاکھ یوکرینی اور ایک لاکھ روسی مارے جائیں گے اور خرب و روپے کی عملاق تباہ و برباد ہو جائیں گی اور 10 لاکھ افراد زخمی ہو جائیں گے اتنے بڑے نقصان کا کسی نے ناظرین تصور بھی نہیں کیا تھا اس لیے آپ یہ کا ایک اصول یاد رکھیں کہ طاقت کے عالمی توازن کو درہم برہم کرنے والی تبدیلی کے تنازع کا حل اگر مذاکرات سے نہ نکلے تو جنگ لازم ہو جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ یوکرین ایران اور افغانستان کی طرح کبھی یہ جنگ کھلے غیر ملکی حملے کی صورت میں ہوتی ہے تو کبھی یمن شام لیبیا اور لبنان کی طرح پروکسی وار اور خانہ جنگی کی صورت میں وقوع پذیر ہوتی ہے انیس سو میں پاکستان بھی ایک ایسے ہی عالمی سازش کا پہلے بھی شکار ہو کر خانہ جنگی کا تلخ مزہ چک چکا ہے کہ جب فوج اور عوام کو آپس میں لڑوا دیا گیا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا یہی کھیل ایک بار پھر رنگ بدل کر اور بدل کر کھیلا جا رہا ہے مشرقی پاکستان کے عوام کو فوج سے لڑوانے کی پہلی اینٹ مولوی تمیز الدین کیس کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ میں رکھی گئی تھی اور آخری اینٹ انیس سو کے عام انتخابات میں عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمان کی فتح کو تسلیم نہ کر کے رکھ دی گئی اور پھر جنگ چھڑ گئی اور ملک دو ٹکڑے ہو گیا ناظرین اس وقت بھی کبوں بیش ویسی ہی صورت حال ہے سپریم کورٹ نوے روز کے اندر الیکشن کروانے کی آئینی پابندی پر عمل درامد کے حوالے سے فیصلہ دے چکی ہے اور واضح طور پر پی ٹی آئی اور عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ مل کر دوسری طرف کھڑی ہیں اور دونوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ حالات خواہ کچھ بھی ہو جائیں وہ عام انتخابات نہیں کروائیں گے بلکہ پہلے صدر پاکستان عارف الوی اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے عہدوں کی آئینی مدت پوری ہونے کا انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد عام انتخابات کروائے جائیں گے اس دوران حکومتی اور ریاستی طاقت کے ذریعے پی ٹی آئی کو کچلا جائے گا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ایسا ماحول بنایا جائے گا کہ پی ڈی ایم کی انتخابی کامیابی کا راستہ نکالا جا سکے ناظرین اس کھیل کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ امریکہ نے ایک طرف حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلا رکھا ہے کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو چین اور روس کی طرف جھکاؤ والی پالیسی کا مزہ چکھائے تو دوسری طرف ظلم خلیزاد اور دوسرے اہم امریکی رہنما ایسے بیانات بھی دے رہے ہیں اور, اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں کہ جن کا مقصد یہ یقین دلانا ہے کہ امریکی حکومت پاکستان کے عوام اور آزاد جمہوری عمل کے ساتھ ہے دونوں متحرف فریقوں کو اپنی حمایت کا یقین دلوا کر جنگ شروع کروا دینا بڑی کا پرانا اور آزمودہ طریقہ کار ہے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے ایک طرف صدر صدام حسین کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ کویت کے تیل کے کنو کے تنازع پر غیر جانبدار رہے گا اور دوسری طرف کویت اور سعودی عرب کو یہ خفیہ گارنٹی دے دی تھی کہ وہ کویت کے تیل کے کنوؤں پر عراق کے دعوے کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرے گا اور اگر عراق نے فوجی ایکشن کیا تو امریکہ کویت کی سلامتی کے لیے جوابی فوجی کارروائی کرے گا اس ڈبل گیم کی وجہ سے کویت اور عراق دونوں ممالک کی حکومتیں مذاکرات کے دوران کوئی لچک دکھانے پر تیار نہ ہوئیں اور صدام حسین نے حکومت حملہ کر کےیت پر قبضہ کر لیا یوں امریکہ کا مقصد پورا ہو گیا اور پھر قویت, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تحفظ کے نام پر امریکی فوج مشرق ایک ایسا کھیل شروع ہو گیا کہ یہ پورا خطہ امریکی حلقۂ اثر یا امریکی غلامی میں چلا گیا اس وقت عالمی منظرنامہ یہ ہے کہ امریکہ بھارت کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا چکا ہے اور اب چین اور روس کا گھراؤ مکمل کرنے کے لیے پاکستان کو مکمل طور پر امریکی کی کیمپ میں لانا ناگزیر ہو چکا ہے اور یہ مقصد پورا کرنے کے لیے پاک فوج کو کمزور کرنا لازم ہے اور اس مقصد کے لیے وہی پرانا اور آزمودہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ملک کے عوام اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں لڑوا دیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت اس سازش کو سمجھ کر کوئی درمیانی راستہ نکال کر موجودہ سیاسی بحران کو حل کرتی ہے یا سازش کا شکار ہو جاتی ہے اس حوالے سے روس چین اور سعودی عرب کا کردار بھی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اس نازک مرحلے پر پاکستان کی میلٹری اسٹیبلشمنٹ پر کس حد تک ڈباؤ ڈالتے ہیں کا کہنا یہ ہے کہ اس حوالے سے تینوں ممالک کے درمیان ہنگامی صلاح مشورے شروع ہو گئے ہیں جی ناظرین خاموش مجاہدوں اور انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران اسلام آباد اور راول راولپنڈی پر مغرب کی طرف سے آنے والے دباؤ کو کم کرنے کے لیے مشرق اور شمال کی طرف سے بھی دباؤ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدوس کو اجازت دیجیے اور اپنا اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ